كذلك من الاسباب المهمه في تحصيل البركه كثره الدعاء والالتجاء الى الله عز وجل احنا في كثير ديال دعاء دينا اخوان كرام تنسوا الموضوع ديال البركه نسال الله الرزق نسال الله الابناء نسال كثير مما سالوا من امور الدنيا لكن من منا يقول الله مبارك لي في زوجتي الله مبارك لي في عمري الله مبارك لي في وقتي الله مبارك لي في عيالي الله مبارك لي في رزقي ديهمات الله مبارك للسقا في اي دعاء اي دعاء سبق له اللهم بارك علاش لان البركه هي المقصوده واخا يكون داك الشيء قليل اذا حلت فيه البركه يكثر ويزداد نفعه وخيره ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان كثيرا ما يدعو كما مرت بعض الامثله كثيرا ما يدعو بالبركه يدعو بها لنفسه يدعو بها لاصحابه اللهم بارك كما قال للصحابي البرقي او نحو ذلك قال اللهم بارك له في صفقه يمينه فكان لو باع التراب لربح فيه هذا الصحابي ولكن سبب الدعوه شنو هو؟ اعطاه النبي صلى الله دينار وقال له اشتري لي به مش مشى للسوق هو قلب لقى جوج الشياب اشراهم بدينار فباع واحدة بدينار وأتى بالأخرى النبي صلى الله عليه وسلم جاب لي الدينار وشات أخرى فابور فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم له هذه الدعوة الله بارك له في صفقة يميني فكان لا يخسر في بيع ولا شراء أي حاجة في كتي كتيسر باش ببركه يدعى النبي صلى الله عليه وسلم بن مالك قالت أم سليم يا رسول الله هذا أنس يخدمك فادعو الله له فقال الله مبارك له في أولاده وفي ماله وولده يقول أحد الرواة قال فكان بستان لأنس يثمر في السنة مرتين بساتين تثمر مرة واحدة في السنة ويثمر مرتين وكثر ماله وكثر ولده حتى قال لقد ولد لي من صلبي وصلبي أبنائي مئة من الولد وسألت بنتي أمينة كم توفي لنا من صلبنا؟ فقالت مائة وعشرون هادو اللي ماتوا <تصفيق> واللي بقاو حيين مائة باش البركة لذلك الدعاء بالبركة أمر عظيم لا ينبغي أن يغفل عنه الإنسان دائما وأبدا